سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یہ دونوں آیات معراج شریف میں اللہ سبحانہ تعالی نے توفتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو شخص یہ دونوں آیات رات کے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم من الرسول بیمان ربی المنول كل عام بلّہ ملائقت و كطبہ و رسول لان فرقین المصير لا وطانہ الله كربنا ولیكن لاكل اللہ وصحہ لہ كصب ولیہ مكب ربنا لات وزنہ وخطانہ رب نا ولاحم الینا من قبلنا رب بنا ولاحم النا مالا طاقت النا بحی واف و انا وقف النّا اور ہمنہ انتمولانا قنصر القومل کافرین